Když se člověk podívá na moderní auta, určitě si ihned hned všimne jejich tvaru. Čím má být auto sportovnější, tím aerodynamičtější má tvar. Co to znamená a jaký to má význam, si řekneme v tomto videu. Abychom to pochopili a názorně viděli, použijeme tento model s kapalinou. Máme zde překážku, kterou budeme stavit do cesty kapalině a můžeme poté pozorovat, jak se kapalina chová. Kapaliny, které obtékají těleso, vytváří buď laminární nebo turbulentní proudění. Při laminárním proudění je rozložení sil působících na loďku souměrné a kapalina tak na loďku působí jen velmi malou tlakovou výslednou silou. Turbulentní proudění způsobuje, že se proud kapaliny obtrhne od loďky a vznikají víry. Tlak kapaliny je za loďkou menší než přední a roste odporová síla. To, co jsme si říkali o proudění u kapalin, platí i u plynů. Dostáváme se k tomu, co jsme říkali na začátku. Cílem všech inženýrů je vymýšlet dopravní prostředky, kolem kterých bude vzduch proudit laminárně. Taková tělesa kladou při pohybu nejmenší odpor. Autičko s nejhoršími aerodynamickými vlastnostmi dojede nejdál. Když se podíváme na naše druhé autíčko můžeme pozorovat, že jeho karoserie má mnohem lepší aerodynamické vlastnosti, klade menší odpor a od startu se téměř nehne. A na závěr mám pro vás hádanku. Tamhle za mnou je model sondy Rosety, která letěla vesmírem rychlostí tisíců kilometrů za hodinu. A když se na ní podíváte, je dost hranatá. Jak je to možné? Asi vám to i hned došlo. Tvar rozety nemusel být aerodynamický, protože letěla prostorem bez vzduchu.